तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉब ऑपरचुनिटीज के मुतल एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थाउजेंड प्लस जॉब्स ऑपरचुनिटीज तो ये जॉब्स ऑपरचुनिटीज हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यून एफ बी आर का मतलब एफ बी आर टैक्स टैक्स ऑर्गेनाइजेशन तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में تھاؤزینڈ پلس اپورچ ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ہم نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی क्या ڈیٹ کیا ہے اور اس کے لیے کوالیفکیشن کیا چاہیے کتنی ہیں اور کون کون سی جابس اپورچونیٹیز اوپن ہوئی ہیں ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ نظر آ رہا ہے تو یہاں तो آپ کو یہاں سے دیکھیں آپ سب سے پہلے فسٹ پیج پہ فائیو ہنڈریڈ مین پانچ دو پوسٹ جو یہاں پہ فرسٹ پیج پہ ہیں اور سیکنڈ پیج پہ جو ہنڈریڈ پلس جو جابس ہے وہ سیکنڈ پیج پہ دی گئی ہیں مین سکسٹی سکس ہنڈریڈ سے زائد جابس اوپرچونیٹیز ہیں نمبر آف پوسٹ ہیں سب سے پہلے ہے ریجنل اور ٹیکس آفس اسلام آباد तो इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट है रीजनल टेक्सट ऑफिस पिशावर इसके लिए ट्वन्ट, पोस्ट ट्वेंटी वन तो ये एडवरटाइजमेंट का लिंक आपको जो ओ, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां से एडवरटाइजमेंट देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं तो इसके लिए असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट सक्सेसफुल कम्प्लीसन ऑफ सिक्स वीक्स बेसिक आई ट्रेनिंग कोर्स سکس ویک کا بیسک آئی آئی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے منیمم جو ایج میکسمم ایج ہے وہ 33 ہونی چاہیے اور 28 سال ایج ہونی چاہیے لیکن پانچ سال اس کے اندر آپ کو ریلیکسیشن ملے گی اس یہاں پہ سٹینو ٹائپسٹ کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ چاہیے مینیمم جو اسپیڈ اور ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ آپ کو چاہیے 40 ورڈ پر سیکنڈ اور اس کے اندر آپ کو ایج لمٹ ہے ٹوینٹی فائیو پلس فائیو رلیکسیشن ڈیٹا انٹری آپریٹر اور اپر ڈویژن کلرک لوور ڈویژن کلرک یہاں پہ یہ ساری کوالیفکیشن لکھی ہوئی ہیں میل اینڈ فیمیل دونوں ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اب رہی بات اس کی اپلائی کرنے کی اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں اس کی لاسٹ ایٹ تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سات اگست دو ہزار بائیس سیون اگست جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی تو اب رہی بات اپلائی کیسے کرنا ہے تو دی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ آر ایڈوائز ٹو اپلائی آن لائن تو ہم اپلائی کریں گے آن لائن اور نو مینوول اور ہارڈ کاپی اپلیکیشن وتھ بی جو بھی مینوئل اور ہارڈ کاپی اپلیکیشن جمع کروائے گا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو آپ کو صرف آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے آن لائن جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے کیسے جمع کروانی ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ لنک ہے نیشنل جاب پورٹل این بی ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ بی کے تو یہ لنک آپ کو جو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہاں پہ جائیں نیشنل این جی پی ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ کے تو اس ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے جو ایف بی آر کی جو جابس ہیں وہ سرچ کریں اور اس میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی لاسٹ ڈیٹ پھر بتا دوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سات اگست ہے سات اگست تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ہی ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے اور جو شارٹ لسٹ میں سلیکٹ نہیں ہوں گے وہ آؤٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا اس کا شارٹ سی انفارمیشن ایف بی آر جابس کے متعلق امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کس چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ پر نہ بھی پوچھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جاب اپڈیٹ کے آپ کو جو ملتا رہے یو